Ilia Olgoa Vasilescu, anunț major despre pensiile românilor care au muncit în intate. condiții pentru calcularea vechimii. România este obligat să recunoască drept vechime în munt perioada de subliniere urat de o persoană în cerile membreu. În temeiul principiului egalit și de tratament enuncat în regulamentul numărul. 492 pe 2001, potrivit Ministerului Muncii, sublinierei justiției sociale. Sorina Pintea, anunte ultimor după ce protestele au revenit. Încercări disperate ale ministrului pentru a gestiona criza. Regulamentul e, numărul. 492 pe 2011 al Parlamentului European sublinierei al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii, care este direct aplicabil sublinierei României, reglementează libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității. Regulamentul prevede îlturarea obstacolelor în calea mobilit lucrătorilor. În temeiul prevederilor privind exercitarea muncii sub liniere egalitatea de tratament din Regulamentul numărul .492 pe 2011, la articolul 7. se stipulează ce lucrătorul cecian al unui stat membru nu poate fi tratat diferit, pe teritoriul celorlalte state membre, fac de lucrătorii naționali, în ceea ce privește sublinierea temunca, sublinierea sublinierei avantajele sociale, sublinierea fiscală, fiscal, se arată pe site-ul Ministerului Muncii, sublinierea i justiției sociale. Potrivit aceleia subliniere-i surse, este foarte important ca aceia care vor să le fie recunoscut vechimea, în mult pentru o perioadă lucrat într-un stat membru să în documente originale. Perioadele lucrate se dovedesc cu actele originale emise de un la care s-a desfășurat. E reurată activitatea, atrag atenția reprezentanții Ministerului Muncii.